Λισίας υπερ στρατιώτου, Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Τι άραγε σκέφτηκαν οι αντίδικοί μου και παραμέλησαν την υπόθεση ενώ επιχείρησαν να διαβάλουν τη συμπεριφορά μου. Ποιο από τα δύο επειδή αγνοούν οτι πρέπει να μιλήσουν για την υπόθεση ή το γνωρίζουν αυτό, θεωρούν όμως ότι θα ξεφύγουν της προσοχής σας, μιλώντας για τα πάντα εκτός αυτού για το οποίο πρέπει. Γνωρίζω καλά βέβαια ότι μιλούν χωρίς να καταφρονούνε εμένα αλλά την υπόθεση. Εάν λοιπόν πιστεύουν ότι λόγω άγνιας, επειδή θα έχετε πιστεί με τις ικοφαντίες τους, θα με καταδικάσετε, θα μου προξενούσε εντύπωση. Νόμιζα δικαστές, για το δίκημά μου και όχι για τη συμπεριφορά μου, ότι δικάζουμε. Επειδή όμως οι κατήγοροι με συκοφαντούν, είμαι αναγκασμένος να απολογηθώ για τα πάντα. Πρώτα, λοιπόν, θα σας μιλήσω για την απογραφή του πρόστιμου. Αφού επέστρεψα πριν από δύο χρόνια στην πόλη μετά τη θητεία, δεν είχαν περάσει δύο μήνες και με επιστράτευσαν. Επειδή αντιλήφθηκα τι έγινε, υποπτεύθηκα αμέσω ότι δεν επιστρατεύθηκα με σωστό τρόπο, αφού πήγα λοιπόν στο στρατηγό δήλωσα ότι έχω κάνει τη θητεία μου, αλλά δεν έτυχα κατανόηση. Αν και οι βριζόμουν, αγανακτούσα μεν, αλλά δεν έκανα τίποτα. Μη βρισκόντας διέξοδο και συμβουλευόμενο τους πολίτες, τι έπρεπε να κάνω σχετικά με την υπόθεση, πληροφορήθηκα ότι απειλούμουν ακόμα και με φυλάκιση, επειδή υποστήριζαν ότι δεν βρισκόμουν λιγότερο χρόνο στην πόλη, εγώ ο Πολίενος, από ότι ο Καλλικρά και όσα είχα πει εγώ πριν είχαν υπωθεί στην τράπεζα του Φιλίου. Αυτή που ήταν με τον άρχοντα κτισυκλή, επειδή κάποιος τους κατήγγειλε ότι τους είχα υβρήσει, αν και ο νόμος απαγορεύει να υβρήσετε κάποιον Άρχοντα στην έδρα του, στο γραφείο του, παρά τον νόμο επιθυμούσαν να με τιμωρήσουν. Αφού λοιπόν μου επέβαλαν πρόστιμο, δεν επιχείρησαν να το εισπράξουν, αλλά αφού τελείωσε η θητεία τους το κατέγραψαν και το παρέδωσαν στους ταμείες. Αυτά λοιπόν έκαναν εκείνοι. Οι δε ταμίες, επειδή δεν σκέφτονταν καθόλου σαν κι αυτούς, αφού κάλεσαν αυτού που τους παρέδωσαν το πρόστιμο, ζητούσαν να βρουν την αιτία της κατηγορίας. Αφού άκουσαν τι είχε συμβεί, καταλαβαίνοντα τι είχα υποστεί, πρώτα προσπάθησαν να τους πείσουν, να με απαλλάξουν, λέγοντά του ότι δεν είναι σωστό να επιβάλλουν πρόστιμα στου πολίτε από προσωπική έχθρα αφού απέτυχαν να τους μεταπίσουν με κίνδυνο να δικαστούν από εσάς, έκριναν άκυρη την τιμωρία μου. Ότι απαλάχθηκα από τους θαμίε το γνωρίζετε. Θεωρώντας λοιπόν ότι ταιριάζει εξαιτίας αυτής τις απόδειξη να απαλλαγώ και από την κατηγορία, θα σας παρουσιάσω νόμους και άλλες αποδείξεις. Ορίστε λοιπόν ο νόμος. Νόμος. Ότι ο νόμος ρητά προβλέπει να τιμωρούνται όσοι βρίζουν τους άρχοντες στις ένδρες τους, το ακούσατε. Για το ότι εγώ δεν πήγα στο αρχείο, στο γραφείο και το ότι αδίκω τιμωρήθηκα, σα παρουσίασα μάρτυρε και επομένως ούτε οφείλω ούτε πρέπει να πληρώσω. Γιατί αν είναι φανερό ότι δεν πήγα στην έδρα, ενώ ο νόμος υπαγορεύει ότι πρέπει να τιμωρούνται όσοι διαπράττουν αδικήματα μέσα στην έδρα, φαίνεται ότι δεν διέπραξα αδίκημα, αλλά τιμωρήθηκα χωρί λόγο εξαιτία έχθρα. Και οι ίδιοι παραδέχτηκαν ότι αδίκησαν γιατί ούτε έδωσαν λόγο για τις πράξεις τους, ούτε στο δικαστήριο ήρθαν να επικυρώσουν με ψήφο την απόφασή τους. Αν λοιπόν αυτοί σωστά με τιμώρησαν και επικύρωσαν σε σας την επιβολή προστίμου, αφού οι ταμείε με απάλαξαν, δίκαια δεν είμαι ένοχο αδικήματος. Εάν όμω δεν ήταν αρμόδιοι να εισπράξουν το πρόστιμο ή με απάλαξαν από αυτό, αφού δίκαια θα είχα λογικό είναι να το χρωστάω. Εάν πάλι μπορούν αυτοί να μ' απαλλάξουν, δίνουν όμω αναφορά για όσα διαχειρίζονται. Εάν σε κάτι παρανόμισαν. εύκολα θα τιμωρηθούν με την ποινή που αρμόζει. Με ποιο τρόπο λοιπόν παραδόθηκε το πρόστιμο και τιμωρήθηκα, το γνωρίζετε. Πρέπει όμως εσείς να μάθετε όχι μόνο την κατηγορία του αδικήματος, αλλά και την πρόφαση τη έχθρα εγώ έγινα φίλος με τον Σόστρατο πριν ξεκινήσει η εχθρά αυτον εδω, επειδή γνώριζα οτι ήταν αξιόλογος στην πόλη, παρότι όμως έγινα διάσημος λόγω της εξουσίας, εκείνους ούτε κανένα εχθρό μου τιμώρησα, ούτε κανένα φίλο ευεργέτησα. Όσο ζούσε μέν, λόγω της ηλικίας μου δεν ασχολούμουν με κάτι, όταν δε πέθανε ούτε με λόγια ούτε με έργα έβλαψα κανένα από τους κατηγόρους μου. Έχω ακόμα και τέτοια να πω από τα οποία θα ωφελούμουν πολύ δικαιότερα από τους αντιδικούς μου παρά θα ζημιωνομούν. λοιπόν για όσα είπα πιο πάνω αφού δεν είχαν καμία αιτία για την έκθρα. Αφού ορκίστηκαν να στρατολογήσουν του αστράτευτου παρέβησαν του όρκου του και με παρέπεψαν στο λαϊκό δικαστήριο για να αποφασίσει για τη ζωή μου, τιμωώντα με επειδή τάχα είχα βρίσει του Άρχοντα χωρί καθόλου να για το δίκαιο, αφού ήταν έτοιμοι να με βλάψουν για οποιοδήποτε λόγο. Έκαναν τα πάντα για να μου προξενήσουν μεγάλα κακά και ήδη να ωφεληθούν πολύ. Και αφού δεν υπήρχε κανένα από τα δύο, έκαναν τα πάντα για να αδικήσουν γιατί περιφρόνησαν το λαό σας και ούτε να φοβηθούν τους θεούς αξιώθηκαν αλλά με τέτοια ολιγορία και τόσο παράνομα συμπεριφέρθηκαν ώστε ούτε να απολογηθούν για όσα έκαναν επιχείρησαν και τελικά επειδή θεώρησαν ότι δεν με είχαν τιμωρήσει ικανοποιητικά προσπάθησαν να με εξορίσουν. Όντα έτσι παράνομοι και βίαιοι απέναντί μου, καθόλου δεν προσπάθησαν να αποκρύψουν την αδικία οδηγώντα με σε δίκη πάλι για τα ίδια αδικήματα, χωρί να έχουν αποδείξει να παρουσιάσουν και συκοφαντώντα με, ενώ οι κατηγορίε που απήγγειλαν δεν ταιριάζουν στον τρόπο ζωή μου, για του δικού του τρόπου όμω είναι ταιριαστέ και συνήθει. Αυτοί λοιπόν με κάθε τρόπο προτιμοποιούνται να κερδίσουν τη δίκη. Εσείς όμως μην ακούγοντας τις σκοφαντίες αυτών εδώ, με καταδικάσετε ούτε τους καλούς και αυτούς που αποφάσισαν σωστά να ακυρώσετε. Γιατί οι ταμείες όλα σύμφωνα με τους νόμους και με το δίκαιο τα έκαναν και δεν φαίνεται να έχουν διαπράξει αδίκημα σε τίποτα, φροντίζοντας περισσότερο για το δίκαιο. Αν αυτοί αδικούσαν λίγο θα αγανακτούσα θεωρώντας ότι από τη φύση τους οι εχθροί βλάπτουν και οι φίλοι ευεργετούν. Αν όμως από εσάς στερηθώ το δίκιο μου, πολύ περισσότερο θα λυπηθώ, γιατί δεν θα φανεί οτι παθαίνω κακό εξαιτίας της έχθρα, αλλά λόγω της κακίας της πόλεως. Στα λόγια λοιπόν αγωνίζομαι για την απογραφή, στα έργα όμως για τα πολιτικά μου δικαιώματα, γιατί αν τύχω είχω δίκαιης κρίσης, έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, θα ήταν δυνατόν να μείνω στην πόλη, αν όμως κατηγορούμενος από αυτούς, άδικα καταδικαστώ θα αποδράσω, γιατί βασιζόμενο βασιζόμενος σε ποια ελπίδα άραγε, θα έπρεπε να συμπολιτεύομαι, ή τι θα έπρεπε να σκέφτομαι, γνωρίζοντας την προθυμία των αντιπάλων μου, και μη γνωρίζοντας πού μπορώ να βρω το δίκιο μου. Λειτουργώντας λοιπόν περισσότερο για το δίκαιο, και ενθυμούμενοι ότι και για τα μεγαλύτερα έχετε συγχώρεση, αυτοί που καθόλου δεν αδίκησαν εξαιτία τη έκθρας μην επιτρέψετε άδικα να πέσουν στις μεγαλύτερες συμφορές. Λισίας, υπερ στρατιωτού, εκφονητής Γιώργος Πιτροπογιανακής.